فبينما تزيد المعالجات الاخرى من استهلاك الطاقه لاداء اعلى وبالتالي ارتفاع الحراره والحاجه لمزيد من التبريد ينتج عنه صوت عالي لمروحه التبريد وبدخره قصيره المدى للحاسوب المحمول رغم تقليل سرعه المعالج بعد فصل الحاسوب المحمول عن الطاقه الكهربائيه في 17 يناير تواصل أبل عكس هذه الحالة السائدة في معالجات انتل و ام دي وتستمر فلسفة كفاءة آداء الطاقة باستخراج أعلى آداء ممكن من الشريحة بأدنى استهلاك للطاقة بعد ما بدأت شريحة ام M2.